تبدا تنقص بشكل كبير. فهذا بعد فضل الله ميزه ميزه تنافسيه ما كانتش موجوده في السوق اللي اصلا، ما كانش موجوده في المعسكرات اللي عندنا. يعني يعني كلها مش موجوده. يعني نقول احنا زليدة فعلا احنا زليدة حتى لو كان في حاجه موجوده يمين يسار احنا اه اول من سجل اغراءات، اول من نشرها رسمي، اول من دبها عقد رسمي. اي ميزه تتمتع بقى عن